Долгополав товаришує з першого десятку, це не секрет, як, в принципі, і Стаховський, які в асоціації гравців ATP. А, і ось таке звернення було, дійсно, мало місце бути. Вони звернулися до всього світу, аби не чіпали, скажімо так, Україну. Це нормальні прояви, в тенісі це зараз, не можна сказати тренд, це нормально. То в нас малюють прапори на щоках, в нас Стаховський їздить до зони АТО, в нас Долгополов таким чином висловлює свою подяку рідній землі, можна сказати, свій патріотизм. Нещодавно в нього на Фейсбуці з'явилося повідомлення, що якби, кожен по-своєму висловлює патріотизм. Я не кричу про те, що я українець, але я роблю все можливе для того, аби Україна жила, розквіталася і була самостійно незалежна держава. Сергій Стаховський, мабуть, найпатріотичніший тенісист в Україні, він і допомагає е, учасникам зони АТО, він е, сам їздив е, на передову, там, спілкувався, підтримував морально хлопців. В нього вдома, в його батьків, живуть снайпери, які там ходять у ці відпустки і потім повертаються туди. Ілля Марченко взагалі купив дом нещодавно. Ну, коли там десь рік тому в Донецьку. Зараз в цьому будинку грошіна, і якби. Ну, я не знаю тенісистів, насправді не знаю, які б отак не, не кипіли цим, яких би це не стосувалося. Адже, ну, знаєш, є спортсмени, які, ну, і фіолетово, що там воно діється, коїться. Тенісисти, вони всі в темі, вони всі знають, вони всі за Україну. Тих, яких я знаю. Це, це наша еліта, да, можна так сказати оюсь. Ну, дякуємо їм на цьому. Вони, ну, вони роблять те, що вони можуть робити. Видеоскоп. Спортивне відео.